Avertisment în fiort oral unui oficial american, un atac chimic asupra soar putea avea loc cu urin. Ambasadora american americană Leonu, Nick Kihalei, avertizat ce atacuri chimice cum au avut loc în Siria s-ar putea întâmpla în Statele Unite, dacă nu se iau mai multe măsuri de precauție pe plan intern. Acest lucru s-ar putea întâmpla cu urinii în Statele Unite, dacă nu suntem inteligeni, dacă nu suntem contienii de ceea ce se petrece. Trebuie să înțelegem ce nu putem permite nici cea mai mică folosire a armelor chimice, a declarat Nick Haley, duminic, într-un interviu pentru televiziunea Fox News, dând ca exemplu o iotrvirea cu neurotoxin pe teritoriul Marii Britanii a fostului agent grusergei Serghei alia acestuia, Iulia. Washingtonul va adopta luni noi sancțiuni la adresa Rusiei privind utilizarea armelor chimice în lecturi cu regimul de la Damasc, susținut politicii militar de cetre Moscova, a mai precizat ambasadoarea americană la ONU. Veci vedea ce sancțiunile ruse subliniere ti vor veni, a subliniat Haley, potrivit digi 24. Pe 6 aprilie, Washingtonul a impus sancțiuni substanțiale împotriva oamenilor de afaceri, companiilor sublinierei oficialicilor guvernamentale din Rusia, afectând aliații ai presubliniere dintelui rus Vladimir Putin. La rândul lor, autoritățile de la Moscova au anunțat că vor adopta un set de măsuri drastice, care spunz, care se conferă Kremlinului puterea de a interzice sau restricționa lista produselor importate din SUA.